صهارا دعنا على اصواتكم الله اكبر يعني قدر المستطاع المشاركة على التلفونه سيد حسان اسفحوا يا اولاد عامه جميع الاحبه اللي جالسين في هاي في القاعه فدعوه تمام ترى الشغل اكثر وقعه كلامك صدق علي يا صلي على محمد محمد يا أبا حسن الليلة تستاهل عفية عفية عفية يعني حتى انت لك يا حسن الليلة تستاهل بوستي وحضور صاحب الزمان وحضور الزهراء سلام آل يعني الله على, على ال محمد. اريدكم ان شاء الله شاركونا بالجواب. على حب الحسين شايل اي يقول سيد حسن يعني الكلام وجه جماعته ما احترامي للاخرين يقول سيد حسن جماعته اذا ما جابوه تلقاكم عشان هذا سيد حسن قال انا ما لي ماشي قوي شايل رحمه الله عليك الباري صلى الله عليه في عندنا شايب رحمه الله عليك الباري صلى يا حسين يا جمعه شايب رحمه الله عليك الباري صلى صلى الله عليك يا ابا شنو صلى الله عليك يا ابا ويش Let's oh, go. تزيد معناوي They say, they say, they بس ارفع يدك كرامة الي بالفضل شوفوا اشتغلت بعده والله انا بعده المزوجين اذا تردوت تت... يعني تتجددون فعلى رخ بوزع ولا أنا والله صدق عليك الاولى ماشي؟ بس هاي العزابان ما علاق المزوجين عزوز so... عزوز yeah. Yeah, yeah,